Grebl, acuza Igrele grele după dezvăluirile lui Sebastian Ghi, na subliniere isr au dorit să disciplineze activitatea CCR. Ton Greble, fost judector al CCR, a declarat la România TV că principal cinta serviciilor secrete a fost Curtea Constituțională. Sebastian Ghic a într-un interviu ce Florian Coldea, fostul director adjunct al SRI, i-a fabricat dosarul fostului judector al CCR ca să forceze demisia lui George Maior de la conducerea Serviciului Român de Informații. Toni Grâble a precizat ce nea a subliniere I SRI au dorit să disciplineze activitatea curcii constituționale. După aparerea mea numai Curtea Constituțională a fost una din tintele principale si numai s-a profitat de declaratia aceea halucinanța. a halucinanța. de a aprofitat de declaratia aceasta a lui Maior, dar tinta principală a fost Curtea Constituțională, activitatea ei și si faptul că serei n-au dorit atunci ca activitatea curtis să fie disciplinată și si să devină si mai ascultătoare fata de instituțiile de Forta. Probabil au sperat ca vor găsi ceva grav în activitatea unui judecător al CCR care să justifice o asemenea intervenție brutală a in activitatea curții în perioada în care curtea se pronunța asupra trei legi pe care se ul le considerau esențiale pentru activitatea lor. se si mai refer la cele trei legi cunoscute de legile Brote. Ca s-a poti să a un judecator al curții trebuia sa existe o fapta grava care sa justifice o asemenea masura. Si Sine se nimic, atunci Coldea i si o tarat ca un exemplu poate fi dat prin ridicarea mea de la hotelul unde locuiam. Spre nenorocul lor nu au gasit nimic în activitatea mea. Astfel ca din 22 ianuarie 2015 când m-au ridicat, si m-au dus la DNA, când presa si noi totii am fost socati, mai toată lumea a început să înțeleagă ca nu are nimic de a face activitatea mea, cu ridicarea si în departarea mea de la curte, a declarat Tony Greble la România TV. Sebastian Ghic a relatat în interviul acordat lui Ion Cristoiu sublinierei difuzat la România TV despre cum a ajuns Florian Coldea, fost director adjunct al SREI, să îi pregtească demisia lui George Maior, fost director SREI, în dosarul judecătorului C.C.R. Grebl. Sebastian Gix uscine ce la baza demisiei lui George Maior din frunta sedei ar fi fost Florian Coldea, care i-ar fi fabricat dosarul lui Tony Greb. I-am spus lui Coldea direct. Eu cred ce tocmai ce a zburat directorul de serviciu. De ce-ai făcut-o intenționat? I pe mine nume pe cele subliniere tii. Ce nu se poate să nu subliniere nimeni din serviciu de faptul ce presubliniere din îl pe director sublinierei îi cere de misia. Le spunem altora ce presubliniere din nu a subliniere, Tiut, nimic subliniere, tun, Coldea, nu ai subliniere, Tiut, nimic subliniere, -i maior s-a dus la presubliniere din se subliniere, ti nimic, luați de la bilancul maiului. Nu, eu cred ce, cu toată prietenia, punându se la dispoziția Cotrocenilor să vină la SRE. Eu cred ce, stârnindu-se acea dezbatere în societate sub liniere interviul lui Maior, în mintea lui Florian Coldea a aprut această oportunitate, a precizat Ghic.